Gremo v akcijo. Najprej bomo naredili bravno, ba, bravno. Spodaj čokoladni bravni in zgoraj... Cheesecake nebeso. Aha, vše bom pojedla. Hej, jaz sem Ana in dobrodošli v moji Vooda Danes imam za vas eno res fajn ponudbo. Dve sladici za celo ene. Kaj mislite, da bi se zgodil, če vzamemo brownie in en takle slasten cheesecake in jo združimo v eno? Tadam! Brownie cheesecake res božanska kombinacija. Spodaj čokoladni brownie in zgoraj cheesecake nebesa. Kak to noro paši še ma! Gremo v akcijo. Najprej bomo naredili brownie podlago. 100 g masla sabne temperature, 150 g kokosovega sladkorja in 3 jajca konkretno zmiksamo vsaj 3 minute najtraja, da bo res fajn z miksem. Potem dodamo 40 gramov kakava v prahu, 30 gramov pirine moke, spet fajn miksemo, da nastane takšna gladka zmes. Glede pekača, ni posebnega pravila, kar imate doma, bo najbrž ok, jaz bom pa uporabljala. Tega le, ki ga imam drugat za zapite. Vrani podlaga je zdaj v pečici, pekla se bo 15 minut na 170 stopin. Ta čas, pa lahko naredimo kremo. Tole so vse sestavine, ki hrabte za čistkek kremo in preproste bomo samo zmišljali skupiti. 300 g kremnega sira, dve jajci, 20 g kokosovega sladkorja, dve žlici mletega kokosa, 110 g kisle smetane in 30 g pirine moke. Vse sestavine so iz Lidla in predm greste v trgovino, nujno poglejte na novo aplikacijo Lidl Plus, kjer najdete ful različnih kuponov, ponud in vedno prihvante. Zdaj pa spet miksamo in potem to kremo olijemo na pečeno bravni podlago. In še boronice. Potem pa tole še enkrat za 15 minut na 160 stopin. Če se leda, naj se brownie cheesecake malo hladi pred gre na mizo. Mi pa se vidimo na mesec. Čau!